الحزن والسكوت لما يطولوا مع الانسان بتكون الحاله وصلت لمرحله بتحتاج تدخل سريع اوقات كثير بحس انه الظروف اللي عم بعيشها هي اقوى منه وبيصير مقتنع انه ما قادر يعمل شيء ببلش ياخذ دور المتفرج اليائس وبيفقد الامل نهائيا انه حياته ممكن تتغير وعلى الارجح حياته ما رح تتغير اذا ضل بهالعقلية للاسف ما رح يقدر يعمل شي إلا إذا غير عقليته وعدل نظرته السوداوية واقتنع أنه بحاجة للمساعدة. ساعتها بس ممكن ينوجد الأمل بدنيته من جديد ويبلش يتخذ قرارات جريئة وصعبة تخليه يعيش تغيير حقيقي وإيجابي بحياته.